يا اه ياه عشان ياه ياه ياه ياه غبي فك فضت ياه على ياه ياه ياه ياه ياه ياه ياه ياه ياه ياه ياه دا مش دي السياله دي عينك بصفيهالك تاني بتنكش فانا هقلبلك برادة كلامك مش في الف مش فاضي أفضل على جينا مفكرني بابلو في ديناميك مش هدفعه الحساب على دي سجينتكوا ما كلمه ما بتتحطش في تسنين على على نفسه فكرت ادعو في الفيل نصطادكوا كونتو سمك في المية بيتكلم عن الفلو افتكرته بغير ايه علاقة برقع المتهم, برقع المتهم بالزمن يا مأير زعلان عشان فيوهاتي فتلاقيه بيعيط تصطاد القرش ازاي هو البربري بيقلد واعترف على نفسه وقال انه غبي مش هفكر كتير اديكوا شايفين اللولبي مش عارف اقول لك ايه لك يا غبي, يا غبي ايه يا سطى؟ وتهش إيه؟ زبارات دي ولا حد لعبلك في القنبة ايه ارجع إيه ولا أنت شايف إيه؟, إيه خطيتك صح وما تقولش لي برمي إفيه. إيه كاتش مين؟ يا أنت أخرك تقلب. ميسي مين ده اللي معاك؟ يا أنت مقاشف. سيجارة في, في إيده أحطها له روح ناشف. اللي جاي كله تريقة. عشان, عشان مش لاقي خاطر الحكمة مع عبد الله كفايه انه علمك مش قصدي انه هناك قصدي اني لو انت عقرب ياسطى فبالجسم هندمك كلب ونصر ايه ياسطى ده انا قاعد بكلمك بحذف طوب عليك زي صخره ابن العاج انت اسمك لوحده كفيله اني يعدل مزاج الليله مفيهاش تعاطف مع الكلاب اللي باعوا العشره لك لي ما وانت بخليه راس قفل وسود ايه ياسطى انت هفا تاخد على قفاك دي لاديهك فيش راح يا ده أنا تخرج على المدير دا. هنا فدا yeah, yeah. تصوير للمعجنا yeah, yeah. ده تصوير للمعجنا yeah, yeah.